Jeg er veldig glad i å bruke intervjuer i min online-undervisning. Av og til så kan det være vanskelig å komme i kontakt med intervjueobjektet, enten av geografiske årsaker, at vi befinner oss på forskjellige steder, og da blir ofte konsekvensen at det blir økonomiske kostnader for å sig seg til intervjueobjektet. Ellers kan det rett og slett være at ikke har teknisk utstyr til å gjennomføre intervjuer på en god måte. Veldig mange har tilgang til Zoom, i hvert fall i høyere utdanning. Og Zoom har et fantastisk innebygd system for opptak. I hvert fall har de fleste aktivert funksjonen som ligger nederst på skjermen som dere ser her, som heter Record. På den måten kan vi gjøre opptak av et intervju som i virkeligheten er en videosamtale. Nå skal jeg vise deg hvordan du kan gjøre dette i praxis. Jeg trycker på Record, nede på siden her. What Da får alle som er med i møte beskjed om at møtet blir gjort opptaket. Jeg har med min kollega Eva Brattvold som intervjuobjekt her, og før Eva kommer in i samtalen, så ser dere at hun er mutet. Og det er en, etter at jeg har stilt et spørsmål, til eleveren, så vil jeg mute meg selv også. Det som jeg gjorde helt å begynne med, det var at jeg gjorde et screencast opptak av skjermen for å være sikker på at jeg fick til opptaket. Etter hvert nå så har jeg konkludert med at Zoom fungerer så bra, og at kvaliteten faktiskt blir bedre der, og at jeg dropper dette sideopptaket og lar Zoom gjøre hele opptaket. Så må du ta stilling til om skal dette her være et intervju som blir klippet i ettertid? eller skal du prøve å tenke direkte sending og gjennomføre det. Det er ikke noe tvil om at det siste alternativet er det som tar kostnadsmessig minst tid. Ok, da gjør vi oss klar til opptak. Eva Kalm Ønneby ute. Hei, eh, Mayne. Hei, Eva. Eh, tusen takk for at jeg får lov til å intervjue deg. Eh, ofte så snakker jeg gjennom intervjuobjektet Vad er det spørsmålet jeg skal stille slik at intervjueobjektet er forberedt? Eva, hva synes du er det første spørsmålet jeg skal stille deg? Oh, Nej du kan jo kanskje spørre om eh, hvor, hvorfor vi er på, på video i, i dag i forbindelse med dette opptaket. Ja, det kan jeg gjøre. Vanligvis har jeg laget en intervjueguide med intervjueobjektet der jeg har sendt spørsmålene på e-post til intervjueobjektet på forhånd og få forslag på revideringer tilbake på intervjuobjektet. Husk på at det er viktig å prøve ikke å lage disse filmene for lange. De har en tendens til, hvis det blir koselig, at de blir brått lange. Prøv å holde det rundt 6 minutter, i hvert fall ikke mer enn 10 minutter. Over det så begynner du problematisk i forhold til at studenten, eleven, ser på videoen. Okej, okay, det vi kommer til å gjøre nå, det er at jeg starter opptaket og sier «Hei Eva, velkommen», og så eh, kommer du til å si «Hei», og så eh, stiller jeg deg spørsmålet. Eh, jeg kommer til å vise denne filmen såkalt postproduction. det at jeg gjør redigering etterpå, og i videon videoen etterpå så vil dere se at når jeg er ferdig med å stille spørsmålet til Eva, så zoomer jeg in på den delen av skjermen som vi bare ser Eva. Og der kommer jeg til å putte inn hennes også for å kreditere hvem jeg intervjuer. Okej, okay, da gör jag som jeg vanligvis gjør. Jeg klapper med henne för å bli en sånn filmklapper, för det ska være enklere å se på redigering etterpå. Da er jeg så heldig å ha fått med meg min kollega Eva Brattvold. Og Eva, hvorfor lager vi denne filmen i dag? Ja, det er det jo flere grunner til, Magnus, og først og fremst får jeg si takk for at jeg får være med i dag. Det er jo alltid hyggelig å snakke med deg. Eh, som de andre som ser på ikke er klar over, så sitter jo vi geografisk plassert ganske langt fra hverandre. Vi snakker vel om en 50 mil, tenker jeg, og da passer det jo veldig godt å kunne gjøre et intervju på video. Da sier jeg takk til Eva. Eh, og Tusen takk for intervjuet, Eva. Nå er prosedyrene videre at jeg trykker på End Meeting. Og når jeg trykker på End Meeting, så får jeg valget mellom å avslutte det for alle, og jeg trykker på End Meeting for All. I det øyeblikket så konverteres møteopptaket slik at jeg kom få lov til å lagre denne videofilen. Du skal vite at hvis dette har vært et langt intervju, så tar denne jobben med å konvertere og laste ned videofiler ganske langt tid. Når jeg lager denne filmen her sent i 2020, så hadde vi enda ikke systemer for å lagre dette på server på grund av GDPR-rettigheter. Vi får håpe at når vi kommer i 2021-2022, så slipper læreren å republisere denne videon som jeg er nødt til å i dette eksempelet. Nå var opptaket ferdig, og da kommer jag til en mellomlagret version av opptaket. Og det du ska vite er at nå får jeg to eh, filtyper. Det første jag får er en lydfil eh, som er bare lyd. Den kan du for eksempel bruke til eh, podcast. Jeg skriver Eva eh, lyd det at jeg vet vad den filen er. Og så går jeg inn. Her blir det står zoom 0. Her går jag inn og så skriver jag Eva. Eh, video. Eh, jeg bare klikker to ganger sakte på denne teksten for å rine i med denne her. Så må jeg ta med meg disse videoene eh, ut og publisere på internett hvis ikke jeg skal mellomredigere disse i et videoredigeringsprogram, og det skal jeg vise deg nå. Nå må jeg hente inn denne videofila inn i ett videoredigeringsprogram. Jeg bruker Camtasia til å redigere dette her. Du kunne brukt det du selv foretrekker. Jeg trykker på import media, og den la i et litt rart sted. Den här den la seg på det som heter dokumenter. Så da må jeg gå inn i dokumenter, og der finner jeg mappa Zoom, og så finner jeg det siste i forhold til datoen jeg gjorde opptaket. Och så klickar jag på filen Eva video och trycker på öpen. Då importeras denna videofilen i MP4-format in i eh, redigeringsprogrammet. Och så drar jag denne videon ned på linjen for redigering och såm jag finner det riktiga stället där jag starter intervju med Eva. Då jag funder mig fram til klapparen min, det ser det är denna höge staken som er at jeg klapper for å vise rett og slett hvor jeg skal begynne å redigere. Rett etter klappet så gjør jag da et klipp, eh, deler klippet i to, og så sletter jeg rett og slett den første delen, for den skal jeg ikke ha med i eh, denne videon og så er jeg klar for å kjøre i gang intervjuet. Og jeg kjører i gang intervjuet mens vi ser begge to. Da er jeg så heldig å få med meg min kollega en og der tänker jeg at jeg skal legge in en plakat med fortelle at det er Eva Brattvold som eh, snakker. Så da drar jeg inn, akkurat som på dagsrevin, da går jeg inn og så gir jeg bare en plakat, og så skriver jag inn navnet Eva. På denne måten, og så går jeg tilbake for å se hvordan det blir senest ut. Hvem min kollega Eva Brattvold? Og Eva, hvorfor lager vi denne filmen i dag? Det er det jo flere. Og jeg tenker sånn at nå er ikke jeg som intervjuer så interessant lenger, så nå velger jeg å ta et utsnitt bare av Eva. Og da går jeg på en funksjon hvertfall som heter animation her, og da drar jeg til dette utsnittet av bildet, slik at det passer inn med av bare Eva i bildet og så zoomer jag meg ut igjen på samme måte når jeg skal stille neste spørsmål selv. I grunn av det, Magnus, så først og fremst får jeg si takk for at jeg får være med i dag. Det er jo alltid hyggelig å snakke med dig. Da jeg har funnet sluttpunktet for denne delen av intervjuet, jeg velger nå å klippe ord resten, for det er bare prat, og da deler jeg dette klippet i og tar vekk slutten, og så må jeg da gi dette et navn, og da tar jeg «Save as» og så velger jeg å lagre en mappe som heter Interview, og så går jeg inn i den mappa, og så skriver jeg også det samme her, og så trycker jag på Save. Nå jag jeg lagre denne en videofil, jeg går på Share, och så går jeg på Local File, og så velger jeg at jeg skal ha en full HDF-opptak, som er det maksimale jeg klarer akkurat nå, og så må jeg gå og finne stedet Derg skal la inte i U Eva Bratval och så trycker jag på Save, och så trycker jag påfulfur. Det som ktjer nå, det er at denne videon den rre som det heter og lages som en endig fil. Det går ganske fort for at dette bli en relativ kort film. Der er, da er jeg så, så helt fått med, med meg min kollega Eva Bratval. Och da fick jag fram denne filmen. Nå må denne filmen publiseres ett eller annet sted. Hadde jeg på Høyskolen i Østfold, så ville jeg gått i Studio, og så ville jeg gått på Add, og så ville jeg dratt in denne filen og lastet den opp på videoserveren til Høyskolen i Østfold. Hadde jeg vært på universitet i Bergen, så hadde jeg gått på Kaltura og lastet det opp i videotjenesten. Og du kan altså bruke vem som helst videotjeneste. Men hvis du ikke har tilgang til noe sånt, nå skal jeg nå kjapt vise hvordan jeg publiserer denne filmen på YouTube. Jeg er logget inn som meg selv på YouTube. Jeg går opp i høyre hjørne, trykker på opprett, og så trykker jeg på last opp video. På denne måten. Så trykker jeg på velg fil, og så bla jeg meg fram til det stede, som jeg har lagret denne här og jeg har en mappe som heter Screencast, og der ligger Mappa intervju med Eva Brattvold, som er inne i denne mappa, og velger denne filmen, og så trykker jag Åpne. Så lastes denne videon opp på YouTube, så må jeg i tiden skrive inn litt informasjon på YouTube her, mens den lastes opp. Jeg trykker Neste, Neste. Her velger jeg hvordan den skal publiseres ut. Jeg velger alltid offentlig. Hvis ikke du vil gjøre det, så kan du velge Ikke oppført. Da ligger den ute på internet åpent, men det kun de som vet om adressen så vil finne videon. Og så trykker jeg på Publiser. så trycker jag på den linken länken för att komma fram till videon. Då är så heldig och fått med mig min kollega Eva Brattvoll. Och denna video, den ligger ju nog på Youtube. Eh og det jag ska göra det är att jag ska ta med denna videon och så ska jag lägga in den i Canvas som är det LMS vi brukar eh för att ge information till studenterna. Och då går jag ner i högra hörnet här, trycker på del, bygg in och så trycker jag på «Kopier» för att ta med mig denna HTML-taggen. Så går jag in i Canvas og här går je for eksempel in på en side som ska handle om Zoom interju. Her har je aldre ett eksempel på ett ansom intju O så trycker jag på Edit. O nå går jag faktisk in skriver här så skriver je Slik kan du lage ett Zoom intervju Interkolon och så trycker jag enter enter enter för att jag är inte så god i HTML för när jag nemlig in i den knappen som heter HTML så trycker jag på HTML så ser jag disse tre enterna som ligger här då går jag in föran den, och så tar jag kontroll V og så limmer jag ut den HTML-koden en så kallad iframe fra Youtube och så går jag tillbaka och trycker på rich text content och då kan jag slette de tomma linjerna igen og nå er altså siden min seende ut sånn som den, overskriften og disse to videoene, og jeg trykker på lagre, og nå er denne videoen publisert ut for mine studenter, mine elever. Dette var en introduksjon til hvordan du kan bruke Zoom og intervju. Det jeg bruker det mest til, det er når jeg har artikler på pensum, så pleier jeg å intervjue kapittelforfatterne om den artikkelen de har skrevet. Det har fått veldig god tilbakemelding på av mine egne studenter. Nå er det din tur. Lykke til med å prøve ut og lage intervjuer og videoopptak via Zoom.